Stunga. Já. Þetta er nægjur. Já. Kom við. Kom við. Heil og sæl, ég heiti Ævar Þór og ég er sendiherra UNICEF á Íslandi. Sprautan sem ég var að fá var bólusetning. Eitthvað sem sömur eru pínulítirrættir við eins og til dæmis ég sjálfur mér finna sprautur pínu okvikjandi en tekna fram, þetta var ekkert mæði. Nú máttu vel eða plástur með Jasmín Ariel. Jasmín Ariel, ég, ég, ég minnum hvað ég einað svona, já, og Ariel plástur, takk. Svá, þú verir. Takk, það er það að gera svona? Takk. Ah. Ah. Bólusetning. Það eru mjög margir að tala um bóluefni og bólusetningar þessa dagana, en hvað eru? og hvers vegna eru þau svona mikilvæg? Flest voru við bólusett þegar við vorum pínu lítil börn því þegar við erum nýfælt erum við berskjölduð gagvalt heiminum bæði því sem aður sér og því sem aður sér ekki eins og sjúkdómum. Samkvæmt barnasáttmálanum eiga öll börn rétt á bestu mögulegu heilbristjónustu og völer á. Það þýðir meðal annars að börn eiga rétt á að fá bólusetningar gegn sjúkdómum sem geta skaðan Því bólusetningar eru ein mikilvegasta og besta vörnin gegn mörgum alvarlegum sjúkdómum. Bólusetningar hjálpa líka börnum að njóta annara réttindasinna sinna Því þegar maður er friskur er til dæmis auðveldar að læra, leika sér og taka þátt í að gera heiminn að betri stað. Bóluefni hafa samt ekki alltaf verið til. Leðum við að segja þær aðeins frá bólusetningum því þú átt nefnilega rétt á því að vita hvað bólusetningar eru magnaðar. Edward Jenner er af mörgum kallaður faðir bólusetningarna. Hann var breskur læknir sem fannu bóluefni gegn bólusótt sem var mjög hættulegur sjúkdómur á átjöndu, nýtjöndu og tuttugustu öld. Hann framkvæmdi fyrstu eiginlegu bólusetninguna gegn sjúkdómnum árið 1796. Edvard Jenner uppvöttaði að þegar hann sprautaði ungan dreng með öðrum sjúkdómi sem heitir kúabóla bjó líkami hans til ónæmi fyrir bólusótt. Millir þessara tveggja sjúkdóma voru einhver tengsl þótt bólusóttin hafi verið mun hættulegri en kúabóla. Líkami dreng sinn skapaði ónæmi eða með öðrum orðum þá lærði líkami hans hvernig ætti að bregðast við bólusóttinni. Það er ég mitt ástand fyrir því að við köllum bóluefni BÓLUEFNI á íslensku. Í dagar sem betur fer búið að útrýma bólusótt í öllum heiminum. En það á ekki við um alla sjúkdóma. Læknar og vísindamenn um allan heim hafa síðan haldið áfram að prófa mismunandi leiðir til að verja fólk gegn sjúkdómum sem annars væru mjög hættulegir. Við skulum taka dæmi hérðan frá Íslandi. Fyrir bara nokkrum áratugum var mænusótt einnig þekkt sem lögmunarveiki, útbreytum allan heim og engin lækning var til. Ömmur og afar ættu að þekkja sjúkdómin vel þar sem það eru bara um 60 ár síðan það geisaði faraldur á Íslandi. Að lokum tókst að búa til bóluefni og í dag býðist öllum börnum á Íslandi bóluefni gegn mænusótt. Með alheims átæki hefur sjúkdómirinn nánast þurrkast út með bólusetningu að vopni nú á bara eftir að útrýma mænusótt í Afganistan og Pakistan og auðvitað að halda áfram að bólusetja öll börn við sjúkdómnum svo hann ekki aftur upp. Richard Elaka frá liðstjórnar liðveldinu Kongo smitaðist af mænusótt eða hann var aðeins ára gamall. Hann lifði af en lamaðist í fótunum. Nú vinnur hann við það að fræða foreldra um mikilvægi bólusetninga og segir þeim sína sögu til þess að hvetja þau til að bólusetja börnin sín. Ef Richard hefði fengið bólusetningu við mænun sótt eins og þessi stúlka sem við sjáum hér hefðu neflela verið varinn fyrir sjúkdómum. Sjálfboðandi leikar ganga hús úr húsi til að gefa börnumum bólulefni. Sum hver verða skiljanlega smá skelkuð og merka síðan puttann vera til að hægt sé að sjá hvaða börn hafa fengið bólusetningu og hver eigi eftir að fá. Í dag er búið að finna upp bólusetningar fyrir alls konar sjúkdómum sem við getum fengið við eða bólulefni beint í munninn og það sem meira er nú hafa um 80% allra barna í heiminum fengið að minnstakosti eina bólusetningu á Ísland er talan meira segja um 95% öll börn eiga nefnilega rétt á að fá bólusetningar og talandum réttindi börn eiga líka rétt á Fara í skóla Fá mat Tjá skoðaninsýnar Fá reglulega og góða hvít Og síðan eiga öll börn líka rétt á að njóta og taka þátt í menningarlífi og afdreigingur. Mm. Mm. Ævar, Ævar, Ævar, varst ekki að tala um bólusetningar? Jú, jú, jú, fyrir ég bara, ég, ég misti mig bara aðeins í, í barnasáfmálanum. Ok, ok. okay. Einn spurning samt, hvernig finnst þú ert hérna? Það eru nokkrar spurningar ef það er í okay. gerist ef við erum ekki bólusett? Það sem að gerist þá er að þá geta komið upp mjög alvarlegi sjúkdómar, smitsjúkdómar og margir geta dáið. Bólusetningar komi í veg fyrir allavega að 2-3 miljóni manna degi og í Íslandi hafa bólusetningar komið í veg fyrir að þúsundir barna hafa dáið. Uh, og við erum með sjúkdóma sem að geta að vera mjög alvarlegir, uh, eins og uh, Influensa 1980, sem kallaðist Svanískaveikinn. Þá dóu 50 miljónir manna á einu til tveimur árum og ef við hefðum haft bóluefni þá, og þá hefur það bjargað mjög ögum örgum. Og svo svo gott með bólusetningar, að þar venda ekki bara þann sem er bólusettur, heldur ef að er nógu margir bólusettr til dæmis á Íslandi að þá vernda da líka þá sem eru ekki bólusettr sem kallast hjärðönnemi og það er svo gott líka hvernig, hvernig virkar það ja það virkar þannig að að veiran að hún kemst ekki lengra hittir bara fyrir aðallega fyrir þá sem eru bólusettr og nær það þannig ekki að að að smita þá sem eru ekki bólusettr Það er alltaf einhverjir sem get ekki látið bólusetta sig eða mega ekki láta bólusetta sig og þá er svo mikið vægt að það séu næstu því allir aðrir sem hafi látið bólusetta sig. Er þetta margir sjúkdómar sem við getum fengið bólusetningar fyrir? Mjög margir uh, og það er taldið mismunandi á milli landa. Hér á Íslandi er bólusett gegn svona tíu, rúmlega tíu sjúkdómum og það er fleiri sjúkdómar sem er við annað staðar. En vilja þá ekki allir fá bólusetningu? Nei, það er svo skrítið að það eru sumir sem að vilja ekki bólusetningu og halda bólusetninga síðu af hinni vonda. Og það er eiginlega vegna þess að þegar er bólusett svona mikið eins og Íslandi þá sjáum við ekki þessa alvarlegu sjúkdóma sem að hafa verið hér í gangi þá heldur fólk að sé ekki nöðsegilegt að láta bólusetta sig og og bólusetningar geti hreinlega uh, valdið sjúkdómum uh, og þess vegna eru nokkrir ekki mjög margir sem að vilja alls ekki láta bóluseta sig. Og skalanum 1 til 10, hversu vont finnst þér núna að láta bóluseta þig? Uh, það er bara 1, 0 til 1. Geturðu sagt mér eitthvað í sambandi við bólusetninguna í tengslum við nýju veiruna? COVID-19? Ja. Jú, við erum að fá núna um, mjög mörg góð bóliefni gegn þeirri veirur og ég held að það verði mjög gott að fá þau bóliefni og ég hvet alla sem að meiga og geta til að mæta í bólusetningu við COVID-19. Kæri Þórólfur, ég veit að þú hefur nóg gera. Takk fyrir að gefa þér tíma til að koma hérna og hitta okkur og spjalla við okkur. Gangi vel í baróttunni gegn nýju veirunni og bara Takk fyrir okkur. Já, takk fyrir summi leiðis og mín var ánægðin. Já, gerði svona. <hægð> <hægð> og talandi um COVID, þó svo að börn ekki mikill hættu og verði lítið veik sem betur fer, þá hefur kórnveran mikil áhrif á réttindi barna. Alveg rétt að hefur áhrif á okkur þegar skólinni loka. Við getum ekki að fara á íþróttafingar, haldi ammæli eða hitt um afa. Þess vegna viljum við að stoppa fólkið til smitast. Alveg eins og átjönduöldinni þá hafa vísindumenn kefst við að búa til bólaefni við COVID-19 svo hægt sér að stöðva sjúkdöminn. En jarðarbúar eru 7,8 miljardur og þessi sjúkdómur hefur áhrif á alla með einum eða öðrum hætti og það að bólusetja alla sem þurfa er kannski ekki eitthvað svo þú græjar þið vitið, fyrir hálfdegi og með 20 mínn á pásu til að fá þér samlók og svala. Nei, nei, nei, nei. nei. Takk. Þetta er mjög erfitt en nöðsynlegt verkefni sem tekur tíma og kostar fullt af pening. Og það er ekki það eina. Bóluefnin þurfa að fara langar vegalengdir, yfir fjöll, gegnum frumskóa, eyðimerku, dali, belljandi fljót, hafið, bláa hafið og berjast við óurleg skrimsli. Ævar, það er ekki til neins skrimsli. Nei, já, nei, já, ok. Eins og allt hitt hafi ekki verið nóg, þá er ferðarlega langt og strangt og sum bóluefni eru mjög viðkvæmga hvart hittabreytingum og það þarf að passa að þau sé ekki of köld og ekki of heitt svo þau skemmist ekki. Þetta hljómar eins og verkefni fyrir einhverja óður hefndum. Ekki satt, rátt. Þetta er verkefni okkar allra. Að bólusetja okkur sjálf og hjálpa öðrum að fá bólusetningu, óskyðið þess er verkefni sem við getum öll tekið þátt í með einhverjum hætti. Ég sagði í upphafi að ég var í sendiherra Júnicef, barna hjálpar saminuðið þjóðana. UNICEF berst einmitt fyrir réttetum barna um allan heim. Þar á meðal því að öll börn geti lifað og þroskast sem er ein af grundvallar forsendum barna sáttmála saminuðið þjóðana. Júnicef hefur í mörg ár sérhæft sig í því að koma bóluefnum til þeirra sem mest þurfa á þeim að halda og get ekki farið á næstu heilsugæslu eins og ég var að gera á þann og láta bólu setið sig og nú er enn eitt stóra verkefni framundan og það er að bólu setja heimsbygðina gegn koronaveirunni. Til þess að stöðva útbreiðslu sjúkdómsins þarf nefnilega að tryggja það að öll ríki heimsins hafi jafnan aðgang að bóluefnum. Við erum stolt af því að fá að taka þátt í þessu mikilvæga verkefni því þannig getum við til dæmis tryggt að börn geti farið aftur í skólan, fengið þá heilbriðist þjónustu sem þurfa og til þess að geta haldið áfram í sameiningu að byggja betri heim fyrir öll börn. Að hjálpa til við að bólusetja heimsbyðina gegn COVID bætist við allar hinar bólusetningarnar sem UNICEF sér um þannig að það verður nóg að gera í bólusetningum á næstunni. En af var UNICEF fengið í þetta verkefni? Til að útskýra það, þá er ég hér með glas sem inniheldur bóluefni gegn mænusótt. Starfsfólk UNICEF passa upp á að ekkert komi fyrir bóluefnin frá því að þau koma úr framleiðslu og þangað til búið er að bólusetja með þeim. Og það er gert með því að halda bóluefnunum, köldum og öruggum í sérstökum kælutöskum, eins og þessari hér. Bóluefnin eru tekin úr fristegemslunum og geimt hér ofan í á ferðalagi sínu um allan heim svo þau skemmist alveg örugglega ekki á leiðinni. Síðan ferðast starfsfólkið með kæli töskurnar alveg langar, langar vegalengdir. Nú höfum við lætt að bólusetningar hafa komið í veg fyrir útbreiðslu fjölda sjúkdóma og bjarga lífi miljónar barna. Við höfum lært að það er mikilvægt að börn fái bólusetningar þegar þau eru mjög ung því þá eru þau viðkvæmust fyrir sjúkdómum. Og ég hef líka lært að vera ekki trættur við þessar sprautur. En er þá ekki sangennt að tryggja það að fólk allstæðar í öllum heiminum fái bóluefni? Með stuðningi fólk sem allan heim getur UNICEF veitt börnum þessa mikilvæg og vörn. Það hefur aldrei verið jafn mikilvægt að tryggja það að engin börn og engin lönd verði hver einasta bólusetning skiptir máli. Kærar þakkir fyrir að horfa og gangi ykkur allt í hæginn.